66 учнів першого-дев'ятого класів та 20 дошкільнят не відвідують гімназію, дитячі садоки і приміщення, і батьки обурюються тривалим онлайн навчанням, каже батько трьох школярів Анатолій Сопко. Жінка працює, я можу за дітьми дивитися, ну, а з тими гаджетами, ну, не зможу змозі купити три гаджети, а дітки хочуть до школи. Є такі завдання в сина в четвертому класі, що я сама йду там,